أقبلت تجى الفخر بنت لصايل لابسه كبت التخرج والمنالي شيخة الغزلان نادرت الخصايل أشرقت يوم التخرج والمعالي اقبل التجل الفخر بنت الاصايل، اقبل الفخر بنت الاصايل، لابسه كب التخرج والمنالي، شيخة الغزلان نادرت الخصايل، اشرقت يوم التخرج والمعالي، ناجحه ومتميزه بين الاوايل، ألف مبروك التخرج يا الغزالي، افرحي يوم الدلع وم الدلالي، اللي تفتخر فيك المثايل كم رفعت راسها بين الاصايل والدباغه بك على كل الغوالي ابن أبو وارثه طيب الفضايل صيتهم معروف من اول وتالي واجمل التبريك لك عد المخايل فالك فيك ايام وليالي اجمل التجل الفخر بنت التخرج والمنال شيخه الغزلان نادره الخصال اشرقت يوم التخرج وال سهى